když Augustus vydal nařízení na sepsání lidu po světě, na jeho římské planetě. Do Betléma města Davidova zapsat se šel Jozef s Marií. tam do rána se ukryjí. Zažes nebes, světe rozjasní tě. Až Marie dnes porodí dítě, když není pro ně místo pod střechou, věslí spí v před předpůjdi na lechu. Pastířové té pastýřové stáda nehlídají, k jeslím spěchají, o té zprávě zpívají. Anděl páně a zástup nebeský Boha chválí, ať na zemi je, mezi lidmi pokoje. Zářez nebes, světe rozjasní tě, Až Marie dnes porodí dítě, když není pro ně místo pod střechou, vězlí se píseně před poutí nelehkou. Bum, mm bum, -hmm. mm -hmm.